E firesc ca fiecare să-și dorească Să fie cât mai bun pentru copilul lui Și mama și tata la fel Încă de când s-au gândit și și-au imaginat copilul Cumva îl vedeau -o perfect Și se gândeau să-i dea nu știu, tot ce n-au avut ei în copilărie Tot ce visau în copilărie Însă în momentul în care apare o presiune Și simți presiunea aceea Deja nu mai ești într-un echilibru Pentru că uiți de fapt de meseria ta sau datoria de a fi părinte și de a îndruma acel copil și la fel lui și de copil de psihicul lui în toată această tevatură de a fi perfect, de a face totul ca la carte de a urmări moda sau care mai sunt nu știu, noile trenduri în parenting și de fapt echilibrul și instinctul acela biologic de a-ți apăra copilul de a-l îndruma este uitat și, de fapt, asta duce la un dezastru care pleacă pe urmă, se transformă într-o anxietate. Copilul resimte anxietatea, mama se gândește că nu e mama aceea perfectă, așa cum visa, cum trebuie să fie, cum și-a propus pentru copil, uitată la fel și lucrurile se transformă într-un haos. Păi totul Ce începe bai? cu noi. În momentul în care uităm de noi și ne ghidăm după altceva și nu ne mai ghidăm pe propriile instincte, atunci când ai un copil, primul lucru, dincolo de orice, trebuie de fapt să vezi, domne ce simt eu legat de acest copil. Să nu mă iau, nu știu, după orice carte sau după toți specialiștii. Cum văd eu copilul ăla? Cum îl simt? E bine copilul sau e ceva în regulă cu el? Și apoi, bineînțeles că sunt toți ceilalți din jur, dar într-adevăr este o modă mai nouă, moda de a nu frustra copilul, de a avea copilul perfect, de a, fi, cumva, a avea copilul acela care poate să-și exprime toate emoțiile și sentimentele oricând, oricum, numai că părinții nu mai fac lucrul acesta. Cumva sunt așa într-o fericire totală, totul este minunat oricând, de dimineață până seara, familia perfectă, dar copilul poate să fie, bineînțeles, furios și atunci este cumva ceva nefiresc. Părinții sunt, așa zici, fericiți, copilul este furios, că totuși e la vârsta la care poate să fie furios, să-și exprime nemulțumirile, dar nu există un echilibru. Mm în toată acest amalgam de emoții, de trăiri. În primul rând să nu uită de ei și să nu uită nici de copil. Să se gândească așa de două, trei ori la ei, la interiorul lor psihic, la emoțiile lor, apoi la copilul acela și în momentul în care nu mai pot face față să ceară ajutorul fără rușine, fără ideea că au dat cumva greș în încercarea asta de părinte, că nu e ceva ușor, Nu nicio carte nu vine cu o rezolvare. Sunt într-adevăr multe sfaturi, dar care nu se pot aplica. Fiecare ia de acolo ce îi se potrivește. Și atunci în momentul în care nu mai pot, e de preferat să meargă la un specialist. Și se discută cu acelea.